Ponta a detonat scandalul cu Dragnea. Adevărul despre povestea din 2012, îmi dorea foarte tare această funcție. Fostul premier Victor Ponta a povestit, într-un interviu pentru Stiri pe 0.0 Despre întâlnirea de la Cornu. După ce Liviu Dragnea a spus un urmă cu câteva zile ce Ponta ar fi format guvernul împreună cu eful de atunci a SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile i-a adugat ce Dragnea ar fi dorit el o funcție în acel executiv, cea de ministru de interne. mi a sunat de la Cotroceni. Domnul preminte vrea să vă văd? L-am sunat pe Crim. Crim a zis: a mandatul, îi facem guvernul. Besescu era sarcastic, negru, rece. mi-a întrebat bese ce ai făcut me, ai reușit? Mi-a zis să facem ce vrem, ce plec la Neptun. Am luat mandatul, m am urcat în mai nase pe pălui, pe un Mercedes. I-am zis să mergem la guvern. A doua zi aveam planificat să mergem la Vlaov, cu Crina Antonescu, Daniel Constantin. După care am zis ce plec la cornu. Am plecat la cornu. Am văzut unii care ziceau, băi, tia fac guverne. E unde voi ai să fac. me? Guvernul? În Cârciun? Ai negociat guvernul. Ne-am ezat frumos la masi, am zis, Dragi colegi de US, eu zic, se pese tereme actuala formula, aveam imprintat structura guvernului i am zis ce am o singură condie, se le pun pe Florin Georgescu la finane, Toată lumea a fost de acord? A fost obsesia lui Dragnea, el a fost 18 zile ministru de interne. A făcut nitemi cu laic cu 2 un sfert. Oprea era ministru de interne. Dragnea care voia el să fie la dat afară atunci pe Oprea i s-a pus pe el. Nite lecturii foarte ciudate, doi un sfert, Evanghelie. El a promis nite lucruri, l au ajutat cetelin voi cu, cu Evanghelie. După care a zis, a. Se ne întoarcem în 2012. A fost defață. Eram șase la șapte oameni. I-am zis, Liviu, nu sunt de acord acum să intri în guvern. Pe cale de consecin, să fi ministru de interne. A explodat. Îi dorea foarte tare această funcție. Te amenin, te linguete? Hai să ceut lista guvernul ponta unui, hai să vedem ce oameni a pus Maior. Florin Georgescu nu are treab nici cu Maior, nici cu Coldea. Titus Corlean, diplomat. Poate să zici ce a fost pus de SIE, nu de Serei. Dragnea era dacă te punea pe tine, el voia pentru el funcția. Rovana Plumb, singurul om cu care am vorbit înainte să fac guvernul. A zis ce vine, am pus-o ministru. Acum zice ce a pus serei. Băi, Rovana, nu te-am pus eu? Dragnea să spun pe cine a pus SRI. Din toată treaba asta are e suferit PSD-ul. E o gogoa, o minciun care are ca efect negativ numai PSD-ul, a spus Victor Ponta într-un interviu pentru tiri pe sursero.